Температура є ну, така, 37-37 кашель, задишка? З ознаками застудичі інфекції в амбулаторії на прийом до сімейного лікаря прийшла Хмельничанка Аліна Рубаєва. Я сьогодні вже себе не дуже гарно почуваю третій день. Така легка, помірна, відносно біль в горлі. Мене турбує такі першащий, подразнюючий трішечки кашель є, такий більш сухий нежить у мене вже. Такий теж другий, напевно, такий більш день трубує. Ну, загалом я вже вирішила, що потрібно мені звернутися до сімейного лікаря, що він мене обстежив, подивився, щоб не було ускладнень. Сімейна лікарка Світлана Самолюк розповідає, кількість пацієнтів на прийомі з ознаками грипу та ГРВІ збільшилась. Переважно більшість, десь 80-90% – це хворі з респіраторними синдромами, з температурою, з кашлем, з нежитим. Кількість пацієнтів прийнятих ну, десь може бути вдвічі більше, ніж ну, заплановано. На жаль, є випадки стаціонарного лікування з ускладненнями, з пневмонією. За сьогодні прийнято 32 людини, серед них, ну в середньому десь 20. Ну, я точно не можу вам сказати вже з ОРЗ. ОРЗ з пневмоніями, з, з, з різними там ускладненнями ОРЗ. Наразі сімейні лікарі визначають значний ріст захворюваності ГРВІ та грипу, каже тимчасово виконуюча обов'язки завідувачки амбулаторії Галина Когут. Якщо в минулі два тижні у нас було десь приблизно по ПМСД 1800 захворювань на ГРВІ, то за цей останній тиждень десь 2500. Тобто ріст йде люди хворіють, форми важкі, дають ускладнення. За цей період 40-го тижня, якщо починаючи, ну ми рахуємо так, десь 17 тисяч 17500. Людей багато, люди звертаються, хворіють сім'ями, хворіють діти. Зросла кількість пацієнтів хворих на грип і у Хмельницькій міській дитячій лікарні, розповідає лікарка педіатричної відділення номер один, Тетяна Бончик. В середньому за період вечірнього чергування у відділення невідкладної допомоги звертається від 30 до 35 пацієнтів. З них більша частина має катаральні прояви, гіпертермічний синдром, тобто прояви лихоманки, високої температури. Педіатричними відділеннями номер один на даний момент перебуває 40 пацієнтів, більшість з них це дітки з респіраторним синдромом. Гендиректор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич каже: "Епідеміологічний поріг захворюваності на грип в області перевищений. Другий тиждень підряд іде ріст захворюваності. Минулого тижня ми перевищили позамовного тижня, ми перевищили поріг захворюваності. На та гостро респіраторні вірусні інфекції. А вже в попередньому, 50 50-му тижні, ми ще його перевищили на 30, більше 39%. А якщо в загальному брати, то 1 тисяч 88 хворих було зафіксовано офіційно. Серед них 47, більше трошки 47% це діти. І діти, категорія, більше дітей захворіли – це категорія від 5 до 14 років. Є один смертельний випадок, на жаль. За словами Миколи Габрикевича, аби менше хворіти на грип і респіраторні захворювання, варто робити від них щеплення. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільні новини, Хмельницький.